На старенькому зілі добровольця Шевченкова майже півроку гасили пожежі в громаді. Машину забрали з сусіднього селища Луч, підлатали та відремонтували. На ній виїжджали рятувати після обстрілів російських військ, приватні будинки, заводи та поля. Ми взяли цю машину в поселку Луч. Вона там стояла в пожежній частині. З-за того, що там були та обстріли сильні, на ній не було такому. Ну, їздити та працювати. І ми не забрали її ну, суда на Шевченка. Тут е з'явили та команду та свою, їздили на пожежі. та добровольчий батальйон перші місяці купував паливо для автомобіля за власний рахунок. Пізніше допомагали волонтери та місцеві жителі. Утім, бензину постійно не вистачало, тому що виїжджати на пожежі доводилось по декілька разів на день. За день бувало по 4 та рази ну, виїжджали, бували дні раз. Ну, з топливом, так, да, були, були в нас проблеми, його ну, не вистачало. Брали, ну, допомагали волонтери, люди, люди ну, самі та скидувалися, бо це ну, стара -та машина, вона їла дуже багато бензину. Пожежна машина пошкоджена через прильоти російських снарядів, розповідає доброволець Олександр. Вже трохи, ну як, поштарило, ну, вже ніхто, поцарапано, побито. Була кілька разів ну, під стелами, була в під завалами. Дуже багато з неї роботи. А як так, ну, раши стріляють постійно, то нам треба, щоб на ключ і поїхала. А то таке бум! буває, що тяжко завести і, впрочем, дуже багато недостатків. Від іноземних волонтерів пожежники отримали новий автомобіль, їм провели інструктаж та передали транспорт на користування. Ця машина з Польщі передали, передали ну, волонтери з Америки. Дізельна, ну, хороша машина, економічна. Вона більш, -більш нова, більш сучасна, -більш тим більше є, є та повний привод. И самый ну, главный плюс – это дизель, она ну, экономичная, это и вид топлива здесь у нас, ну, у фермеров. Завтра будет еще, еще учение, чтобы мы, когда, не дай бог, ну конечно это пожар, выехали, и не, и не теряли время, дешево, чтобы все было отработано. Волонтери планують передати чоловікам ще одну пожежну машину, аби вони могли швидко ліквідовувати полум'я. Також на цих автомобілях добровольці зможуть розвозити місцевим жителям питну воду. «Ми загнали дві тачки, дві тачки таких пожежних. Це е, допомога від American Ukrainian foundation, яка, foundation, який створений в Україні для допомоги українцям, українській армії, людям. Саме от Вантажівки ці саме пожежні розраховані зараз на те, щоб допомагати з питною чистою водою, підвозити для від людей, які зараз немає. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.